Per seguir amb les activitats, ara utilitzarem un polsador. A diferència del potenciòmetre, el potenciòmetre ens donava una sèrie de valors, de 0 a 1023, i en canvi el potenciòmetre ens donarà un valor de que sí o no, 1 o 0. Posem el polsador a la nostra placa protoboard i tal com tenim l'esquema, hi hem de posar-hi un valor positiu. A un dels costats, una resistència gran de 10 cas a l'altre costat, i així d'aquesta manera quan apretem el polsador, els 5 volts queden aquí a la resistència, i la senyal que tenim d'aquí la posarem en el nostre cas al pin número 4. Un cop tenim el hardware muntat, anem al nostre programa, obrim l'activitat 3.1 que us proposem i si seguim amb tot el que hem anat afegint, doncs ara ja hem afegit que el pin 4 és un altre input, serà aquesta entrada i que amb la variable que hem creat del polsador 1 ens llegirà digitalment el que digui el valor número 4 i llavors direm si sí, aquest valor és un valor alt, és un 1 m'encens el LED 13 i em fa sonar un do, si no, que no soni i que hi el LED 12 encès pugem a la placa ara tenim el polsador que quan el l'apretem sona un do si volem visualitzar aquest pulsador U, obrim el monitor sèrie i veiem que ens dona un 0 i quan apretem ens dona un 1.